حر وناسب لشيوخنا كبير ومهر بنت العز والله غالي والله يبارك له ويتمم على خير وفاله التوفيق في كل حالي جلال دايف حولنا مشافر مواقف تشهد من اول وثاني نسنا الشيوخ اللي تسوق <تصفيق> انت شيخ المكرم الضيف والغير علي ولا قدر الرفيع وعالي وهما امير وراعيه واجب وخير ام مبارك الاصل تاج الجمالي معجب عضيده من يفك المعاسير دايم على من دا يشيله الثقالي خوارغ المعجب نموا كل تقدير عزوه رجال يكسبوني